Це все що робимо для утіплення. Усі необхідні матеріали, аби зібрати модульний будинок та утеплити його, Петро отримав. Матеріали дали. Взимку, ну, мабуть, не, не сильно переживеш цих модулів. Так, ото пережить, можеш відстроїти. У нього каркас, він ставиться каркас, а на нього оце прикручується, воно такий матеріал, якщо воно таке. Полістероване. Полістиров, щось таке воно. Оце ж «Це скручується, а потім зверху це зараз ми облуду робимо облуду, а потім зверху утеплитель і зверху знову брезент. Освітлення там є, як світло зроблять, то освітлення там є, і стоять масові батареї. Тож батареї теж світ крутять». За тиждень Петро планує жити у модульному будинку. Говорить, усе необхідне для цього має. Це все дається. Там і матраси, і подушки, все діяло, все, все йде. Освітлення ось таке є. Є таке, що усього сонячна батарея, є таке од електрики. Ну я думаю, за тиждень може. Як до діла, яку теплю, тоді думаю, після Паски. отримала модульний будинок і родина Галини. Їхнє житло теж пошкодив російський снаряд, а будиночок розповідає жінка, поставили два дні тому. Ми виїжджали, то він був цілий, а потім, коли ми були на Львівщині, нам повідомили, що був приліт у двір, і повністю була зруйнована веранда. Отут ми її знесли, тому що почалася сипати штукатурка, кирпичі на голову. Це нам сільська рада надала модерний будиночок, щоб ми змогли забрати дітей, тому що проживати в будинку наразі неможливо. Цвіль, миші, все погнило.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 406 осіб на даний час проживає в селі посад У селищі Посад-Покровська 940 будинків, з них 350 повністю згоріли внаслідок обстрілів російськими військами. Інші будівлі також мають пошкодження та руйнування, розповіла Лариса. Ілозавета Кротик, Суспільне новини Херсонщина.